Velmi ráda mám čerstvé jídlo, čerstvou zeleninu, čerstvé ovoce, čerstvé ryby a domácí jídlo. Já mám nejradši zeleninové jídlo, nemusím moc masa. Já jsem bývala vegetariánka. Nejradši mám stejky, hovězí. <laughs> Takže já mám rád svíčkovou na smetaně. É maso, hovězí maso s knedlíkem, taková specifická omáčka. Smetanová. Smetanová a má rád. To je dobré. Tak já mám ráda spíš takové minutky, nějaké dobré maso a brambory. Mm, mám ráda, mám ráda Téměř všechno. V zimě mám ráda taková hutná jídla, polívky, v létě mám ráda hodně ovoce, saláty a někdy mám ráda e, pohanku s něčím a někdy mám ráda zase hranulky s masem, na co mám chuť, nejsem moc vybírala.